يا مرحبا بضيوفنا واللي حاضر تنحي بيت ما ينحصر فيها عدد في محفل كل الجماعات تنتظر وقت و الله يوم الا ساد هقلطو على شحن في وسط بيته في حفل سمي جده هلعاد في حفل سمي يا محمد ولدك ما قفل ليله كل العرب عرفه ويفاده وفاده راسك الطيب ليا منك عريته كل مد وانت من ضمن رواده كل مد وانت من ضمن رواده كم رفيق جاك يشكي وسريت وكم خصيم تقوم من على داير رفعك